Максимална бързина и експлозивност в краката, докато карате. Ако искате да научите повече за тях, дошли сте на правилното място. Да започваме! Време е за последния чести епизод от поредицата, в която говоря за всички тренировъчни зони. Време е за финал на сезон 1, като в този епизод ще говоря за 6-та зона, позната на български, като тази с анаеробно-алактатно осигуряване. Ако за първи път попадате на този канал и на това видео, ви съветвам да се върнете малко назад и да намерите плейлиста, който ще се появи някъде в дясно на екрана ви. Там говоря за всички зони от 1 до 5 и ви съветвам да изгледате първо тях, тъй като ще успеете да схванете логиката малко по-добре. Обяснявам доста от термините, които ще срещнем и в зона 6, така че първо ви предлагам да ги изгледате и после да се върнете тук. Днес отново ще поговоря за физиологичните характеристики на зона 6, за кого е предназначена и как да имплементирате в своят тенировачен план, без много да се бавя да започваме, тъй като има какво да се каже. Така, зона 6 е зоната която интензивността на натоварването достига своя абсолютен максимум. В нея наблюдаваме тотално участие на всички двигателни единици. Като почти изцяло се оповаваме на работата на бързите мускулни въкна от тип 2b. От към източник, това означава, че ако работата се извършва в рамките на от 20 до 40 секунди, енергията е изцяло за сметка на кретинфосфата и минимално активиране на гликолизата, която беше основа в предишните зона 4 и 5. Въпреки, че може да се каже, че това е най-високо интензивната зона, нивата на лактат ще бъдат ниски, както и тези на пулсовата частота. Сравнително обаче. Това, разбира се, се дължи на факта, че престоят ви в нея ще бъде редуциран до максимум 40-50 секунди и по-скоро около 30 секунди. И за този период от време стоеността ви няма да може да се изменят толкова бързо, както биха се изменили в четвърта и пета зона. Голям плюс тук е, че при нея няма да имате нужда от наличието на PowerMeter, за разлика от предишните две зони, поради простата причина, че тренировките са винаги all out на максимум. Няма да има нужда да се концентрирате в числа, не че ще и можете кога. Като спринтирате на педал. Като цяло в зона 6, вместо да тренирате специфична енергийна система. тренировъчните сесии ще бъдат насочени към създаването на неврони връзки в мускулните въкна, така че да станете малко по-способни да ги активирате в нужните ситуации. Съответно, скоростта на активирането на мускулните въкна, да кажем при финален спринт в рамките на 200 метра, както и разпускането им в изходно състояние, отново, отново и отново, ще се повиши, което неминуемо ще ви даде по-голям шанс за победа. За съжаление, тренирането в която и да е друга зона, няма да ви помогне в това начинание и за това е добре да имате и тренировки в зона 6, когато Подготвяте своя тренировачен план. Естествено, те се намират в най-високата част на пирамидата, като в основата е зона 1 и 2. Това са специфични сесии, които са характерни за предсъстазателните мезоцикли и са насочени към по-опитните колезачи, които имат по-добра обща издържливост. Ако ви липсва основата, която се поставя точно сега в зимните месеци, подобренията, които ще видите, ако правите интервални тренировки в зона 6, ще бъдат незначителни, но и най-важното е, че няма да ги задържите за дълъг период от време, както и въпрос с нуждата да претежавате такива качества в шосеното или планинското коездач. Ако сте спринтьор или пистов коездач и то пистов коездач в по дисциплини е очевадно, че ще имате нужда от тренировки в зона 6. В шосеното колезене има и едно нещо, което се нарича атаки и едно друго нещо, което се нарича прихващане на атаки. Ако имате изразени качества, които ви позволяват да вкарате огромно количество енергия, за кратък период от време атаките ви в дълбочина ще бъдат много по-ефективни и шанса да се откъснете ще бъде много по-голям. От опита ми във всички състезания, които съм карал и тук и в чужбина, винаги ми е правило впечатление, че по-кекавите атаки с по скорост винаги. Биват прихващани, докато тези с по-голяма скорост, които са и по-изненадващи, особено когато групата се е поуморила, изискват много по-голямо усилие да бъдат прихванати и често пелотонът се замисля в рамките на 2-3 секунди дали въобще да тръгне да ви прихваща и ако това се случи, вие вече ще сте тръгнали и ще имате разлика от групата около 30-40 метра. Дори да тръгнат да ви заприхващат, първият човек ще се отметне, вторият човек ще се отметне, третият няма да иска да гони, както и четвъртия, всички. Те започнат да се ослушват и хоп, вече те са откъснали. Сега искам да отворя една скълба, това въжи обаче за българските състезания. В България състезанията преминават по един много специфичен начин, който не съм виждал в нито една от UCI многоетапните обиколки, които съм карал. Та да, при нас ситуацията е... меко казано... Интересно странно. В по-ниското коеждане тренировките в зона 6 може да се каже че са още по-важни. Не само говоряки за кроскантри, ами и за ендуро и даунхил, защото там особено на старта се вкарват огромни ватове, особено тръгвайки от гейта. Направите където може да се върти също се педалира с много висока данс от над 130, тът, за да може да ги съкръщавате и разпускате тези въкна с тази скорост, ще ви трябва силичка и бързина. Екзотате може да се каже че са като шосените критериуми и там винаги има нужда от вкарване на много голямо количество енергия за кратък период от време. Дали ще трябва да преминете през някоя много технична част с корени и камъни, или ще трябва да спринтирате от някой завой, за да разкъсате групата нещата са горе-долу близки. Така, преминаваме към втората част, а именно продължителността, интензитета и повторението на тези тренировки. Както казах малко по-рано, това не са тренировъчни сесии за всеки и такива, които се правят постоянно. Аз не ги предписвам на хора, които не са изградили предварително добра аеробна издържливост през последните една, две, даже и три години. Отново прираста ще бъде ограничен, шанса за травми ще бъде по-висок и като цяло възвръщаемостта на инвестицията ви няма да бъде много добра. Също така, за да тренирате в тази Зона ще трябва да имате и добра техника на педалиране, както и въобще обща техника на каране. За съжаление съм виждал хора, които така започват да правят самите интервали, че има много голям шанс да се метнат в някоя канавка. И затова процедирам с голямо внимание, когато ги предписвам. Ако обаче сте все пак с една идея по-напреднали, тези сесии ще се случат в предсъстезателния ви период, както и в самия период между състезанията, като една такава сесия на седмица ще ви бъде предостатъчно. От интензитет говорим за максимум. По мое обид, това е най-лесната зона за изпълнение, тъй като няма нужда да стоите в някакви граници. Кара се почти изцяло на максимален интензитет, колкото ви душа иска и колкото можете. Няколко примерни класически тренировъчни сесии биха били, да кажем, 5-минутен интервал, в който 15 секунди карате фулгаз и 15 секунди разпускате. После отново 15 секунди висок интензитет и 15 секунди в озере. Така докато не направите 5 минути, това нещо го правите, Три пъти, т.е. 3 по 5 минути, като почивката между тези 5-минутни интервали трябва да бъде някъде около 6-7 минути. Друга интересна тренировъчна сесия е с спринтове на малка и голяма плоча. Тя представлява 6 по 8 секунди спринтове. Да кажем, ако голям, малката ви плоча е 39 зъба, слагате на 16 то венче отзад. Като цътта е да достигнете висок каданс, говорим за от... 120, 130 да, до 140 След като направите тези 6 по 8 секунди карате 10 минути лекичко и преминавате към 6 по 15 секунди Предавката, която трябва да използвате е 53-16 отново стартирате като в рамките на самият интервал може да свалите една-две предавки за да достигнете максималния си интензитет Моля ви обаче, когато спринтирате и сменяте предавки, да го правите плавно че да не се прехвърлите през кормилото ако вземе, че ви прескочи веригата Това е умение, което ще ви е важно и се създава с опит, то се наблюдава още повече и при хората, които се занимават с планинско колездене и трябва да си изградите това усещане. Да знаете когато натиснете бутона, за да свалите предавката, как да отпуснете краката си в рамките на няколко микросекунди дори, за да може веригата да слезне надолу по касетата без проблем. В финален спринт това умение ще ви е много полезно, така че моля ви не сменете като кюндари там всичко да се тресе, задната гума да се отлепя от земята, по-полекичка. Ако карате с Shimano, това ще е с една идея по-лесно, тъй като там има една технология, която се нарича HyperGlide, но да не се отконявам чак толкова много за сега. Та да, да, това е всичко за днешното видео. Надявам се, че ви е било полезно. Ако сте научили нещо ново по време на тази поредица, Харесайте това видео както и предишните, ако душата ви отпусне го изподелете, тъй като към този момент това е най-добрият начин да ми помогнете с растежа на канала. Абонирайте се, тъй като видята на тренировъчна тематика те първа започват, даже напишете долу в коментарите какви са темите, които искате да видите за следващите видеа. Това е за днес и ще се видим от следващото. Айде! Чао-чао!